Kun voittajien kanssa sovitaan näistä kahveista, niin sittenhän siellä aina myös kysytään, että onko jotain toiveita tarjoilujen suhteen ja sellainenkin tapaus oli kerran, että voittaja oli sitten ihan erikseen toivonut, että saisinko hän paprikaleipiä ja sehän onnistui. Eli tämä ehkä kuvastaa suomalaista voittajaa, ei tarvitse olla aina champagnea ja ilotulitusta, vaan ihan tämmöisiä pienet jutut on heidän mielensä.